Čík na to tam, kde bytrisov dal kol. Těším všem lidi, je tady ještě jenom a vítám se v dnešního videa. A jak jste z úvodu pochopili, teď jsem tam tady ještě hrál fotbal, a jinak dneska jsem zase tak, jsme zase odjevnout. Tak, jsme se rozvačili dnesky do budovy. No a tady se poběžíme podívat. Proč pak nám, proč pak vám se toto video? Stalo se to spoustu změn, ještě, jsem nechtěla takhle co hodět trolejvusům Ale podívejte co tady máme, tak linky, ale pozor pozor, výlnka je tady Koukejte Dneska si zahráme Dneska si zahrajeme linku 52 a linku X91. Na linku X91 je nasazen vůz 410, 4104, který je samozřejmě. Dagu Duggů Takže pokud se na to podagil Duggů díváš, tímto tě zdroje. <tějte> vidíte, máme oblasti na vlásek takovouhle krásnou ceduli. Tohle si to tady vyfotíme, protože tato linka je jenom jenom synál 14. Cesně, e, 20 lety povodně byly. Takže taková něco jako povodně linka. Kdybychom tohle totočili před 20 lety, tak by tohle bylo něco jako povodně linka protože cestě se 20 lety byly povodně. A v tento den se zaprvé uzavíralo metro Pražské. No ale dneska se ukážeme vesnice Pitryso a na vesnici Pitryso a také Matějov. Tam se podíváme s linkou 52. Také se zajdeme, pokud to bude již možné, do kukuřičného vodiště, takže se máte na co těšit. Jenom vám potrnu, e, toto video bude celkem dlouhé, tak minimálně hodinu. Takže takže to, takže se vám ta něco k jídlu, nebo v pití a polně se usekte a začínáme nejprve linkou X91 samozřejmě. Takže usazujeme se a je to. Tak, tak, světlo. Tak pak, tak, prosím, tak, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, prosím, je, jestli prosím, prosím, Javon si tam třeba dáme Počkej, a jaký pak symbol si tam dáme? Já třeba tam třeba.. Páč. Jinak, když tam nahaze, jenomíš tak tam nahaze, možná, že by tady na parkovišti se otáčelo, a to je málo pravděpodobné. Tak pravdětím. Tak, a vyjejí jsme na zastávce. A na pojedeme asi prázdný. Je chata karosa, otevíráme jenom první dveře, protože... Protože mi, že by tady někdo byl. jako jsem na serveru sám, tak si tady můžu dovolit, se jenom vyfotím ještě do ceduly, protože sedují že cedule se vlastně Píše, norma, protože MHD už se cedule moc nepoužívají, jenom na historických vozech vlastně. Takže je to taková docela dobrá změna. Takže ne markantní úplně změna, ale jakože dobrá změna. Takhle jsem to docela, že příjemná prostě proti takovýmto panelům. Jo, a aby nebylo vzadu třecké, jakože, si čárky, jako jo, to je fakt nudný, jako. A není to úplně hezký, tak jsem se rozhodl, že je tam dám prostě 91. A k tomu ještě přihleděl dopravní podnik Heaven, aby to bylo důležitý, aby to bylo pěk, pěkný. Příše, norma. Tak tohle hlášení musím vás ještě pětkrát, no ale to nevadí. Takže my už nastupujeme do. Na naše konečná zastávka je kata karoce. Fíše norma. Teď vám to samozřejmě ukážu, to ještě z e, samozřejmě i vevnitř a tak je to vypadáme ještě vevnitř. a vynáříme. Fíše norma. Pokud následuje se zavírají. Příše, matestická škola. Tak. Měl vyrazit? Tak. Dobrý. Český. Tady je jo. Aha, tak on staví tady. Aha, on staví tady, jo. Stavce novodom, novodom do na Je Zastávka na státu. Zastávka na státu. Zastávka na státu. Zastávka na státu. takhle Zastávka na Zastávka na Máme takovýhle zásevky, to je u a jsme u chaty karosy, když je katakarosa když je zastátka katakarosa Tady si lidi uděláme miniaturu, museli na to Tady u chaty karosy samozřejmě musíme si udělat miniaturu jako jsme s Karosou karosy, tak... To je moje oblíbené místo, teďko nově lidi. Tak A fotografii se pojmenujeme jako Karosí miniatura. Což, do, což dává celkem smysl, protože jsou na fotce jen karosy. Tak. Tady to, já pojmenuju to a uložím do počítače jako karosí miniatura. Karosí. Aha, je tam kapsu. Tak. Máme ta, prosím. Miny. Co se A tu. Ra. miniatura. Uložit. Tak. A později se tak jak podíváme do Matějova. Na to si ale potřebujeme. Vítrolej úst. Tady u Karos si uděláme menší pauzičku a podíváme se do vním tam byl těžší omlouvám za nabůraní, ale pro mě to se ukázalo už celou průlež, ale tím pak je šéf, šéfem, takže mě vladím. Hata Karosa, konečná tenice, prosíme vystavte. Demona station, please exit the bus. X91 Nevím, jestli to slyšíte, ale já to slyším dost hlasitě, ale venku jsou nějaký to, víte co my sem pubertáci a mají puštěnou hezky hudbu. Takže mi to tady zpříjemňuje to hraní. Tady co to slyšíte, tak, tak je to dobře, protože je to fakt hezká hudba. tak jinak mi napište do komentářů jestli chcete jestli to hudbu slyšíte a no a taky bych chtěla, ještě si to nekončíme jo? jsme u chaty Karosy toto není naše konečná zastávka nebo jako pro Karosu jako je konečná teoreticky přečtě ale teďkon si zavřeme Karosu aby nám ji když tak žádný heavenský Zloději neukradli a tak jednoduše. Získáme světla, získáme motor jakoby, a tam ručku a můžeme se jít podívat dovnitř. Tam to ukáže jenom tak krátce, tady můžete vidět karosky, od kterých se dá nasednout, ale budu rubě se z ní vysedá. Tak tady můžete vidět karosky 4107 a 4106. Má to pokoje 1-2, můžete vidět sama, ale same. samé já vám pozdravím. Čus! Čus, samé! Tam budete vidět všude karosy. A to pokoje 1 jedna, dva. Tady to rychle tak ukážu do jedné minuty, jo? Tak, tam budete vidět je 3, 4, 5, 6, 7. Tak. Tady jsme si udělali takovou krátkou návštěvu. Takhle sto. Karose a... Kdyby byl Old Heaven reálnej? Tady bych se klidně ubytoval. Tak. Rozhodně tato chata stojí za návštěvu. Takže... Já takhle to, takhle to, rozsvítím. Jakoby nastartuju. Tak. Tak. Jakoby teď nastartuju. Tak. A jdem. Máme nástupní zastávku, takže linka X91 směr příše doma. Toto ton. Chata. Karosa. Příští zastávka. Chata. Příští zastávka. Novodomkovský les. Zastávka na znamení. Pokud na následující zastávce Novodonkovský les Vystoupit stiskněte prosím Přijízdě tlačítko Stop Děkujeme Osobní autobus číslo X, Osobní autobus číslo 4104, dopravce, dopravní podnik Olhevon, je přidstaven na druhém nástupišti zastávky Chapa Ukončete Ukončete prosím nástup, autobus je připraven k odjezdu. To bylo něco jako nádražní jako hlášení. To je takové zastávkové hlášení, dejme tomu, že to je. Tak. A odjíždíme. Jo, aha, my jsme zavřeli všechny. Tak proto nemůžem. Tak. tak. Můžeme. Přiští stanice Novodomkovský les Zastávka na znamení Výstupu Prosím Stisnět e, Zastávka i na znamení Si výstupu na ní stěsněte, prosím Tlačinko stop Děkujeme Znamená Novodomkovský les Vyští na vstávka Kýše park Já to si udělala takovou jako je to Kýše park kíše, park Stop stup, hladěj. Stup, autobus je připraven kod jezdou. Pom, pán. stanice. Cíč a škola. Nedpokládaný pravidelný příjezd. Medělně. 19.44 minut. Pom, Kříše, mateřská škola. Kříše, mateřská škola. Pom, Osobní autobus číslo 4, je to ten na 0,4. Směr, kříše, norma. Právě odjíždí ten na Právě cíl na auto, auto, auto. Píše na no. testářka. Ukončete, prosím. Nástup. Autobus, je právě na koridoru. Píše na stanice. Příše normál. Pravidelný cíl. 18 45 minut. Popel. Píše normál. Píše normál. Konečná zatáka. Prosíme, mm. když Terminus. please, exit the bus. Tak, vidím. Toto byla linka X91. Samozřejmě i s mým hlášením. A teď si jdeme vzít trolejbus a jedeme do Matějova jako linka 52. Takže Karlo se odstavíme tady na parkojiště, aby nesvěkla To se mi zdá jako správné rozhodnutí. Dneska jsem byl dokonce na natáčení tohoto videa, což je neděle, dva, neděle 14. 2022. Ať jsem byl v Karlových tvarych a tam jsem viděla taky u OC variáda autobus sejíždět na parkoviště. A další se klidně vypnul světilka. Aha, máme ještě zadní dveře. Na ně úplně zapomínám vždycky. A když nám klidně ve svých se s mama tak teď pak bychom mohli zaparkovat. Teď pak mi to zaparkuje. Teď pak mi to zaparkuje. Jo. Už vím, už vím, už vím. Tak, tady. Tady my to můžeme vlastně zaparknout. Tak my si to potřebujeme teď narovnat. Je, je, je, je, je to už jsem asi vlastně nějak moc. Takže... To, my to uklidíme. Herosu. Tak. Já to jdu uklidit e, třeba sen, proč ne? Já mi to jedno, kam, kam, to, na, kam to zaparkuju. sem. sem. Já mi to plně jedno. Tak, tady se nedá projít. Takže, takhle to tady zaparkujem. Držím ručku. Takže, tady mám Tak, tady se nám zavřem. Tak, a tady se nezavřem, Tak. Tady a tady končíme senku. 91. Tak, teď ahoj Karosko a se na viděnou. Tak.